الف الف مبروك يا مرحبا ملاح برق الغمام بالضيوف الليلهم قدروا مقامي يا هلا كل الاوطان خل حشامي مجدكم يرقى على النجم المطلق مجدكم يرقى على النجم المطله مرحبا مرحبا مرحبا ملاح براق الغمام، بالضيوف اللي لهم قدر مقامي، يا هلا بكل المطانخ الحشامي، مجدكم يرقى على النجوم المطله، مرحبا ترحيب عدن والسحايب البعيد ويا هلا بكل يزمر حبابا في احفلن بالطيب بفاح مسكو وعبيره اتباها بعزوتي يا هلا بالي لفا من كل ديره طار الها يا ابيات التزالي فيك يا محمد ويا رمز المعالي لا مدحتا تحك سيف الصقالي محمد مجد بسجله نادر الزايزومي بافعاله سنافي محمد ما توفيك القوافي انت يا ناس يا الرجال للكل و في الكرم وأنتم هلاله في فرح محمد نشيل لحن وفنا والدلال مبهرت هنن وبنا للعريس محمد قصيدي ما تونا والطيور تسع بالالحان ما تشله صيت محمد قد لمع فوق المخيله بل كرم فعله دليله والله انه من الرجاجيل الاصيله كل من ما يعرف الامجاد كله اخوانك اهل الطيب من اول وتالي هم سندك في صعيبة الليالي ثابت بعزومها تكسر عداها شعلهم في عزه برق غمامي الضيوف اللي لهم قدروا مقامي يا هلب كلنا المطالخ الحشاني مجدكم يرقى على النجوم المطلة مرحبا ترحيب يا عدن والسحايب بالبعيد محفل مبطي بفاح نسكو عبيره <تصفيق> يا هلا بالي لفا من كل ديره طرى جوسي يا بيات الجزالي فيك يا محمد ويا رمز المعالي دام مدحتم دهك سفا السقالي <تصفيق> محمد ما توفيك القوافي انت يا ناس لا الرجال الكل وافي للكرم وانتم هلالة في فرح محمد نشيل لحن نوفنا والدلال هل وبنا للعريس محمد قصيدي ما تونا والطيور تسجع بالالحان الحلوة تشيله صيت محمد قد لمح فوق المخيله بل وبالكرم فعله دليله والله النا من الرجاجيل الاصيله كل من ما يعرف الامجاد أخوانك اهل الطيب من اول وتاليهم سند صعيبات الليالي ثابتٍ بعزومها تكسر عداها جعلكم في العزة يوضي سنة والسعاد في